M 800 alumnes i al voltant de 400 cursos. Aquestes són les previsions del ConnecT 2012, el programa del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb la col·laboració de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, que enguany compta també amb la participació de Càs Barcelona. L'objectiu del programa, iniciat el 2010, és oferir formació digital bàsica a persones en procés de recerca de feina. Entre els mesos d'octubre a desembre de 2012... El programa Connected ofereix formació distribuïda en dos mòduls de 15 hores cadascun, alfabetització digital bàsica i orientació laboral i recerca de feina a través d'internet. El Connect ha tornat a guany amb més aliats que mai. Gràcies a la Direcció General de Joventut, els punts d'informació juvenil s'incorporen al programa i els seus tècnics es converteixen en formadors per la ciutadania. De moment ja s'han format 8 persones a Barcelona i quasi una vintena a Tarragona i les Terres de l'Ebre, els que veiem en aquestes imatges. L'objectiu és fer créixer l'àmbit d'actuació del programa i obrir-lo a petits municipis de tot Catalunya. Es fa la intenció d'expandir de, una mica el programa, que, que arribi el més lluny possible, el més lluny a, a pobles més petits, perquè de vegades aquesta formació sí que la pots trobar en un municipi gran, però gràcies a aquesta disponibilitat dels punts d'informació juvenil, altres anys dels punts TICs, eh, amb la disposició no només de l'espai sinó del seu propi formador, fa que el programa pugui arribar molt més lluny. En aquest cas a Tarragona estem arribant enguany quan nosaltres no tenim formadors en aquest territori. Aleshores és una manera de fer molt més cursos, que arriba molta més gent i gent que normalment no participava altres anys del Connectat, com és la gent jove, el Conectat compta amb una desena de formadors propis, però s'espera que les complicitats amb altres agents permetin multiplicar l'abast de la formació. Els responsables dels tècnics d'informació juvenil consideren que el Conectat pot ajudar-los a millorar les competències digitals entre els més joves. En aquest cas, bueno, entrem de ple en, en el tema de les noves tecnologies, perquè encara que la joventut eh, sí que està preparada, però... Potser hi ha un, un petit percentatge, una petita població que, que utilitza les noves tecnologies eh, de cara a les xarxes socials, Facebook, Twitter, però coses senzilles com adjuntar un currículum, enviar un, un arxiu que és el que realment es necessita per a la recerca de feina, doncs, doncs aquesta població no, no en té coneixement, o bé, bueno, cap coneixement. Ja. Tenim molta demanda cada vegada més de joves que els, els hi costa trobar feina i també tenim un grup important de joves bueno, hem detectat que hi ha unes necessitats de coneixements bàsics a vegades de tot el que són les noves tecnologies o a vegades no de les noves tecnologies però sí del tema recerca de feina per internet i de, bueno, ajuntar el tema de la recerca de feina amb noves tecnologies Aquest projecte conjunt, a més, pretén acostar a les realitats de la xarxa Puntic i la xarxa de punts d'informació juvenil i qui sap si pot ser el catalitzador per horitzó amb més sinergies i objectius comuns. Almenys des de les dues bandes hi ha molta predisposició. És tenien material, qualsevol consulta que, que puguis tenir o, o, o noves idees que, que poden sorgir o etigs interessant. Sempre és interessant, perquè a més nosaltres amb joventut toquem molts temes i sempre estem molt acostumats també a treballar amb altres departaments i això aprofitant feines que es fan des d'altres bandes. Nosaltres tenim el contacte amb els joves i els tenim com més, més propers, més presents però a vegades ens falta aquests recursos perquè són professionals d'una mica de tot, no? no? No som especialistes en res. Sí, de fet, eh, dintre del Consell Comarcal o l'estructura en què nosaltres estem treballant ja hi ha col·laboració, sempre hi ha hagut aquesta col·laboració, ja, ja sigui en, en l'edició de, de, de publicitats per a la joventut i diferents treballs i este no ha de ser un menys, ha de ser un mes i que pues, bueno, té, té una mica no sé esta complicitat que, que, que tenim que hem dit abans pot servir pels, pels usuaris de, que tinguin d'aconseguir una mica més de lo que l'nec ofereix.